إلا <تصفيق> <تصفيق> ما في مستقبل ودرسين كبرنا وفمنا الحياه ليمون قسمه وغول بغني وبعمل قصه بكل هالكون عايش بطريق بدون صديق بس قلبي ما بليك بهالعالم وبهالكون قلم كبير بكل تعبير بكل تعبير بعطيك يلي بصير لما كنت صغير كان نفسي اسير كبير يا ريت صغير بالت زي المنفى والكل قاعد بيكسى زي واحد عميان بدو يخفى نعسان تعبان قرفان من هالايام اسمح هالواقع بالقصة وغنيلي واعطيني عن وجع بسنيني ليش حكتونا وإحنا صغار رح نصير دكتور ومهندس وطيار صرنا عبيد للأنذال آه عبيد للأنذال بس القلب بيحكي بحركة بتشعله كذبين فيش مستقبل قد فانين مشايشين القصة بس احنا ساكرين عايشين ندور من, من بيت ملايين شبعانين شغالين بس احنا اللي قاعدين قول يا رب ومشي مستقيم هو عكي تفكر ترك على اي ابن مين اي ابن مسمع بني وحارب لنرجع حق المساكين لو بإيدي درجع البلد لقبل سنين كان فيها خير بالملايين كانت المصاري زي الطين وطيبة بقلوب المسلمين بصير عمرك عشرين بتبلي زي المسكين توش حق نص الدين بدك قل يا ميلسني بسير عمرك عشرين بيتول زي المسكين لا توش حد نص الدين بدك قل يا ميلسني آه مية ميلسني لا لا لا لا لا لا